Bylo dlouhý koncertu bylo hodně. Trdil většina koncertu byla skvělý. Silná si gesta, krasivý zpěvskoný. Silný ztudá městá. Tito jsou klony. Duchem Belgradej nejsi. jež ani učelem. sobě vás kdejší. A nebo ráno čelem. Koncertu dobrý jako, je do jestli pode mnou deset 10 nebo sto lidí. jako, ale důležité je, že hrajou z dobrým lidma a že máte síla, ale chybí mana. Jí krokodýla a dělnícka strana. Je poměrně hodlá. Jakým nosíš tlajky? Je to tvoje modlá. Co jí dávaš fajky? Na to nedošlo, zřejmě hlavně to, že s námi jeli covers a prasknuli jim klínoví řemen. Jí dá, tak tak low pay, low pay, jsi jsi se Chceš, se tě každý, oh. jako kaplník výborný, a teď zrovna přišel a já nemůžu mluvit. <laughs> s Karlem se mi hraje nejlíp, jak jsi mi hrál s jakýmkoliv kytaristou od roku 90, tak nasazení. Je to nejlepší kytarista, to tak nasazení, který ty by hral. Mě nutí dělat jako spoustu věcí, že jako oblíkání se tamhle do, do nějakého, já nevím, hraběte, nebo já Tady <laughs> to <laughs> <hlas> se hlavně proto, že to na každý díl, že když se se a to znamená, že je dobrá hodna. Na se může všechno, vznikovou določeností, nesmí se jíst tuňák v jakýkoliv formě, jehožší baget a stuňák je, to, stuňáke, to se nesmí. A nesmí se prdět. Krkat se může, prdět se nesmí. Jednou když Krka se může, ale pokud nemá ty nemajíš to se pak nesmí. No, řekl že kluci jsou velice příjemný. Takže, co to lid by mohlo způsobit aroma v autě zakázané? Protože je to o tom, že jsou to dostatečně vyspělí muzikanti na to, aby věděli, co hkej, takže není problém. Já bych Máš. si chtěl po těch 25 letech hraní konečně naučit hrát na basenou Životě Životěm našem tak už to chodí, každý den příběh nový se rodí. Životěm našem tak už to pývá. Já si užívám všechny koncerty totálního nasazení, protože ty písničky velice dobře znám, takže já se spíš soustředím na chyby. Poslouchám, poslouchám, bohužel kluci jsou tak daleko hudebně, že většinou zaznamenám za koncert poslední dobou asi 8. Až 10 až 15. 15. V životě našem, tak už to chodí, každý den příběh nový se rodí. V životě našem, tak už to bývá, dobrý i špatný, jak jen se z nocí V životě našem, tak už to chodí, každý den příběh nový se rodí. V životě našem, tak už to bývá, dobrý i špatný. CDček a ček víc než jednu na osudu. Vzpomínám si, jak Kavros s klidový řemén a nepředná koncert. Ještě jednu, ještě ještě ještě Dokončujeme v 25 letu novou výběrovku, my vždycky po pěti letech dáváme něco jako bez off, ty staré výběrovky už nemáme. Tady jsme nějaké písničky přetočili v nový sestavě, teďka to teda dokončujeme, nějaký tam použijeme starý, takže vlastně se můžou fanoušci těšit na novou výběrovku, která vyjde v únoru, bude k ní i nějaký klípek. Vířeme, to byl nejhorší zachyt, který jsme měli studné, když nám kluci z totálně nasazení neustále připomínali, že nám prasklí nebo dělají. Bílá nebo černá, a máš to ještě daný? Je to mi severná, porláné pany, sociální sítě, Sputě na reformu, a mužek dítě, chtěl uniformu, si uniformu, boj Takže že my jsme kaverstvo, lavers, kompletní sestavě, včetně našich peňáků, a žandra, prodejce triček. A chtěli bychom strašně moc poděkovat kapele totální nasazení dotočená vzala turné. Díky moc. Čau. Díky čau. Díky za Dí to, že Díky dobrýme ušal, opravili. Hope hope hope. Zítak hope hope hope. Zítak hope se každý. Peace. Cheese. Já už jsem se oslovil svým se ta to neštěstí, co se toho krámene Takže turné ne, 2014 je u konce. Já jsem chtěl za management, kterou totálně nasazení to především fanouškům, samozřejmě všem pořadatelům, který nám pomohli celou kudemskou obrovskou akci zorganizovat a udělat. a to Chodím si jak a kouplí, který prodávám svou cestu. A ještě trče do šapave, kde žlásí, za klídá se pocené za závěděním se do klíta